كل ديره رفرفت رايته الافراح وصبح علي الليالي والسعد والهنا طلعه يا علي وبحلال اللي والهنا الدوال في سماء طيفه يا رب Donnie! <laughs>